دي مول عالهادي وده بالاصول Well Just a Child ناصر اوزيل عادل نصيب عادل نصيب يجمعني بصحبه الا ما فيها اصيل دول ملاعين ملاعين ملاعين فيها طيب ولا حتى مساكين بالليله دي. دي شيل دي شيلة ضمير الضمير وقتنا الفن صواحي صواحي يقولوا لا <تصفيق> ما يحبلوش بيك ليه ما فيك ما في لزم عايش مش عايش طول ما رجلي على الارض ما في حرفين <تصفيق> الحظ فين الحظ فين <تصفيق> لما بيجي سوال الواجي بس مش للحسابين ولا بيجني سي ولا حتى تجيء سالك لحالي حالي طريقي وربك هو المعين اخويا مري النصيب يجمعني بصحبه الا ما فيها قصير دول ملاعين ملاعين ما فيها طيب ولا حتى مساكين اصل مبنجيش بالبركه معلش من السلطه كله على الله بس لازم ازميلي شويه حركه عالم عايشه ولطه اصل الاتفرطه واللي زيه زيك كفو معانا زميل عالغلطه مظامير مظامير يطلع صوتها بس انت في النفس كتير والجنيد يطلع من جيبهم طف لي يا ليه يابا؟ يا امك الحقيقه اللي فاضله في حياتي ما في غيرك سامعني وعن همي راضي الشارع مالهوش ضمير الشارع صاحب ما عاد النصيب عاد النصي عادل بصحبه الا ما فيها اصيل دول ملاعين ملاعين فيها طيب ولا حتى مساكين عاد النصيب عاد دي النصيب